בשני השיעורים האחרונים אנחנו זזנו באיטיות לקראת המטרה שלנו. רציאת גודל שטח, הפנים של טבעת. עשינו את זה על ידי חישוב אינטגרל שטח, וכדי לחשב את האינטגרל לשטח, היה לנו לבצע הגדרה בעזרת משתנים, ולבצע נגזרת חלקי, חלקית ביחס ל-S וביחס ל-T. עשינו את זה בשיעור הראשון. השלב הבא היה לבצע כפל וקטורי, את זה עשינו בשיעור הקודם. כעת אנחנו מוכנים לחשב את הגודל של כדי שאחר כך נוכל לחשב אותו בתוך האינטגרל הכפול, ולמעשה אנחנו פתרנו או אנחנו השלמנו חישוב אינטגרל שטח מעשי, משהו שתראו מעט מאוד פעמים במהלך הלימודים שלכם. זה די מרגש. זה كان היה הכיף על הווקטורי. עכשיו נמצא הגודל של הדבר הזה. אתם אולי זוכרים, הגודל של כל וקטור, זה של משפט פיתגורס, ובמקרה שלנו זה יהיה כמו יותר כמו נוסחת המרחק של משפט פיתגורס עבור שלושה מימדים. הגודל יהיה שווה, רק תזכורת קצרה, שווה לדבר הזה שכאן. שווה לנגזרת החלקית של R ביחס ל-S, כפול הנגזרת החלקית של R ביחס ל-T. הרשו לי להעתיק ולהדביק את זה. זה יהיה שווה לדבר הזה שכאן. נרשום את סימן השווה. שני גדלים האלה שווים. כעת עלינו לחשב הגודל, אנחנו רוצים לחשב הגודל של הדבר הזה. זה יהיה שווה, טוב, זה למעשה פשוט סקלר, שמכפיל את הכל. נרשום את הסקלר הזה כאן בחוץ. נרשום b ועוד a, קוסינוס של s, כפול הגודל של הדבר הזה שכאן. והגודל של הדבר הזה שכאן יהיה הסכום של, אתם יכולים לראות את זה כשורש ריבועי של זה כופל עם עצמו. או שאתם יכולים לומר שזה סכום הריבועים של כל אחד מהעיוורים בחזקת חצי. נכתוב את זה כמו זה. נכתוב את הסכום של הריבועים. אם תעלו את זה בריבוע, תקבלו a בריבוע, cos בריבוע של s, sin בריבוע של t. זה העיוור הזה. ועוד נסמן זאת בצבע, זה העבר הזה. נרשום אותו באדום. ועוד העבר הזה בריבוע. ועוד A בריבוע, קוסינוס בריבוע של S. קוסינוס בריבוע של T. זה העבר הזה. ולסיום נרשום את זה בצבע אחר. העבר הזה בריבוע. כלומר, ועוד A בריבוע, סינוס בריבוע של S וכל הדבר הגדול הזה יהיה בחזקת חצי. הדבר הזה כאן זה אותו דבר כמו הגודל של הדבר הזה כאן, זהו רק סקלר שמוכפל על ידי שני העיוורים האלה. נראה אם אנחנו יכולים לעשות כאן משהו מעניין. יש לנו a בריבוע קוסינוס בריבוע של s, ויש לנו a בריבוע קוסינוס בריבוע של s גם כן. אז נוציא את זה החוצה כגורא משותף לשני העיוורים, ונראה מה קורה. אנחנו נכתוב מחדש את החלק השני הזה, זה יהיה שווה ל-a בריבוע, קוסינוס בריבוע של s, כפול סינוס בריבוע של t, לסוגרים. לסוגריים, ועוד קוסינוס, סליחה, נשנה את זה לצבע אדום, לא כתום, ועוד קוסינוס בריבוע של t. וכאן נשאר לכם ועוד a בריבוע. סינוס בריבוע של S. וברור כי כל זה בחזקת חצי. ומה זה? יש לנו סינוס בריבוע של T ועוד קוסינוס בריבוע של T. זה נחמד, זה שווה 1, אז זהו תטריגונומטרית הבסיסית ביותר. כלומר, הביטוי הזה שכאן פשוט פושט ל-A בריבוע קוסינוס בריבוע של S, ועוד זה שכאן A בריבוע סינוס בריבוע של S. וכל זה בחזקת חצי. אתם בוודאי מזהים מיד כי ניתן להוציא גורם משותף את ה בריבוע. זה יהיה שווה בריבוע כפול קוסינוס בריבוע של S ועוד סינוס בריבוע של S. וכל זה בחזקת חצי. אנחנו נתמקד בעיוור הזה שכאן, נרשום את זה עוד שנייה, אבל שוב פעם, כל בריבוע ועוד בריבוע של כל זה יהיה שווה 1 כל זה אותו כל דבר, זה שווה 1 אז הזה a בריבוע בחזקת חצי, או השורש הריבועי של a בריבוע וזה פשוט יהיה שווה ל-a. כל הדבר הזה, כל העסק המשוגע הזה שכאן, אחרי פישוט, כל זה יהיה פשוט a. המכפלה הווקטורית הזאת כאן פושטה לזה כפול a. וזה פישוט מאוד נקי ונחמד. נכתוב את זה מחדש. זה פושט, זה פושט לכדי a כפול ז. ומה זה זה? a כפול b זה a b, כלומר a b ועוד a בריבוע קוסינוס של s. עד כה התקדלנו די יפה וזה נחמד כאשר לוקחים משהו כל כך מפלצתי ולבסוף נקבלים משהו פשוט למדי. נעשה חזרה על מה שעשינו. המשימה שלנו, לפני כמה שיעורים, הייתה לחשב את הדבר הזה. על פני האזור מ-S, על פני האזור בו שטח הפנים מוגדר וזה S נע מ-0 2 0 2 על פני האזור הזה. אנחנו רוצים לבצע אינטגרל על זה, על פני האזור הזה. באזור הזה אנחנו נשנה מ מ-0 ל-2πi ds, ועכשיו נשנה t מ-0 2 dt. אנחנו נחשב את הערך של זה, אנחנו מחשבים את הערך של הגודל של המכפלה הוקטורית של שתי הנגזרות החלקיות של פונקציות המשתנים המקורית. זה מה שאנחנו יכולים לשים שם. פתאום הדברים נראים פשוטים, או יותר פשוטים. נקבל a-b ועוד a בריבוע של s, ולמה זה שווה? זה יהיה שווה, אנחנו נעשה של מה שבפנים ביחס ל-S. האינטגרל, נתחיל מהחלק החיצוני של האינטגרל שלנו, אנחנו עדיין הולכים להתעסק עם ה0 עד 2πי ועם ה-dt הזה שכאן. אבל באינטגרל שכאן, בהתייחס ל-S, שווה, AB זה קבוע, אז יהיה ABS. ועוד, מהו האינטגרל של קוסינוס של S? זה סינוס של s. נקבל ועוד a בריבוע, סינוס של s. ואנחנו נחשב את של זה מ-0 ל-2π. ולמה זה יהיה שווה? נציב שוב את הגבולות של, שלנו, או את ה-t אינטגרל, שאנחנו צריכים לעשות 2-0 עד 2π dt. כאשר אתם תציבו 2π כאן, אתם תקבלו ab כפול 2π, או 2π ab, ונקבלו אתם תקבלו 2π AB ועוד A בריבוע סינוס של 2π. סינוס של 2π זה 0, כלומר לא יהיה כאן שום עיוור. כעת פחות 0 כפול AB וזה שווה ל-0. אחר כך יש לכם פחות A בריבוע סינוס של 0 וזה גם 0, כלומר כל שאר העיוורים הם 0. אנחנו נשארנו עם זה, זה פשוט נחמד. כל מה שנשאר לעשות הוא לבצע האינטגרל של זה ביחס ל-T. וזה קבוע לפי t, אז זה יהיה שווה, ניקח את האינטגרל ביחס ל-2π a b t, ואנחנו צריכים למצוא את הערך של זה מ-0 עד 2π, וזה שווה, נציב כאן את ה-2π, יש לכם 2π עבור t, זה יהיה 2π כפול 2π a b, או עדיף 2 בריבוע כפול a b, פחות 0. הדבר הזה זה יהיה פשוט 0, לכן אנחנו לא צריכים לכתוב את זה אפילו. אנחנו סיימנו, זהו גודל שטח הפנים של הטבעת. זה ממש מרגש, זה פשוט מדהים. זה שווה ל 4 בריבוע AB, שזאת נוסחה אה, די, די נחמדה, כי זה ממש מסודר ונקי. יש בתוכו 2π, שזה סוג של קוטר של מעגל. אנחנו מעלים את זה בריבוע, וזה נשמע יוני ביגש שאנחנו לוקחים כאן מכפלה של, אתם יכולים לדמיין, מכפלה... אה, דמיין מכפלה של שני המעגלים האלה, אנחנו מדברים באופן פשטני, במושגים כלליים, אבל זאת הרגשה די טובה. ואחר כך אנחנו לוקחים את המכפלה של שני הרדיוסים האלה, זוכרים? אנחנו רק נעתיק את הדבר הזה לכאן למטה, בעצם עדיף שנעתיק את הדבר הזה, בגלל שזה התוצאה החדשה והמרגשת שלנו, בואו נעתיק את זה, עתק, כל העבודה הזאת שעשינו, הסתכמה אחרי פישוט לזה, וזה ממש מרגש. אנחנו כעת יודעים כי אם יש לכם טבעת כאשר הרדיוס של חתך ארוך B הוא A, והרדיוס מהמרכז של הטבעת אל אמצע החתך ארוך B הוא B. גודל שטח של הטבעת יהיה 4a πי בריבוע כפול A כפול B. וזה אנחנו חושבים תוצאה מאוד נקייה.